лется. Да тут варіантів у мене на справді небагато. Гурт Скрябін! Тащенко привітати 30 років. Йоже не я, Вас вітає легендарний курс «Скребін», 30 років в ефірі, і всі твореці молоді і завзяті, а я – просто Носкрій! Все у вас є, але нема моря, сказав мер, що прокопає вам сюди цю в цю прекрасну акваторію. І я хочу, щоб співали разом з вами, тому що нам скучно. Вам буде приємно, то наше море, то моє море.